Želite li vidjeti zašto su alpake u tako malo vremena postavili izuzetno popularni kućni ljubimci? Radi se o njihovoj dobroti, ljepoti, novce od prodaja runa ili ima nešto posebno o ovim životinjicama? Zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojim Instagram ili Facebook profilu u pomoću tipkice Podijeli ispod videa jer su informacije koje ćeš vidjeti o alpakama toliko fascinantne da ćete prijateljice i prijatelji voljeti zbog toga. Sada slijedi Top 10 činjenica koje niste znali o alpakama. Deseto, alpake imaju terapijsko djelovanje. Iako je mnogim ljudima još uvijek najpoznatija terapija vezana s pse, danas sve više bolnica i terapijske ustanova uvode terapiju alpakama. Zašto? Većina ljudi nakon mažnja s alpakama postanu sretnije te se bolje osjećaju i otvoreniji su za sve. Jesu li alpake opasne životinje? Ne, alpake su pitome izuzetno dobre i bezopasne životinje te čine vrlo ugodno društvo. Alpake ne grizu, nemaju oštre zube ili kanđe. Njihovi pograti vrlo su graciozni i gotovo da nema nikakve šanse da se zalete u bilo koga. Deveto, alpake imaju hipoalergensko i skupo runo. Vlakna alpake topla su i ne svrbe za razliku od opće vune. Nedostaje mu lanolin što ga čini hipoalergennem i omogućuje obradu bez potrebe za visokim temperaturama ili oštrim kemikalijama pri pranju. Postoji li više pasmina alpaka? Postoje dvije pasmine Wakaja koje imali u dlaku, sličnu plišnu medvjediću i čini 90% svih alpaka, te suri s dulom volovitom dlakom koja visi snjezi na tijela. Kolika je cijena runa alpaka? Cijena runa znatno se može razlikovati ovisno o dobi, boji, vrsti alpake, kvaliteti i mjestu prodaje. Cijena runa kreće se za super kvalitetu runa od bijele alpake oko 100 kuna za 1 kg runa, srednju kvalitetu runa oko 50 kuna za 1 kg i najmanju kvalitetu runa oko 4 kuna za 1 kg. Dakle cijena runa je velika, a potražnja sve veća zbog izvrsnih karakteristika. Osmo, otporne su na vodu. Baš kao i vuna, vlakna alpaka je vodootporna. Ovi atributi čine da se alpakinu vlakno doživi lakšom od vune, ali topujem od pamuka u hladnoj i vlažnoj klimi. Dozi li vlakna opaka u više boja? Oda, čak 22 boje i stotine raznih nijansi. Sedmo, otporne su na plamen. Tehnički, njihova su vlakna otporna na plamen. Točnije, odoljavaju standardima strogih ispitivanja Američke komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda kao klasa 1 vlakna za upotrebu vodiče i opremi. Dolazi li već tvoji prijatelji iz društvenih mreža pogledati video? Ako ne još stignu, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Šesto, alpake su vrlo popularne. 1984. godine mala je skupina uvoznika dobila pažljivo odabrano stado u Sjedinjene države i Kanadu. Sjevernoameričko stado poroslo je s nekoliko alpakica u Zološkim vrtovima i na privatnim farmama na oko čak 20.000 alpaka. Čime se hrane alpake? Alpake uglavnom jedu travu ili sjenu. Alpake ne jedu toliko hrane kao većina drugih životinja njihove veličine. U prosjeku alpaka dnevno pojede kilogram sjena uzat šalicu dodatne hrane. Mnoge alpake posebno trudnice imat će koristiti od dodataka prehrani i minerala ovisno o lokalnim uvjetima. Alpake također zahtijevaju pristup velikoj količini svježe vode za piće. Alpake imaju svoj praznik. Vjerovao ili ne, tako je, National Alpaca Farm Days obilježava se tijekom posljednjeg praznika u ruinu svake godine. Peto, je gotovo uvijek na svijet donose mališane ujutro. To je povezano i sa životom u visokoj pustinji u Južnoj Americi gdje su temperature noću vrlo hladne. Budući da ujutro imaju svoje bebe, mališani će imati cijeli dan da se osuše, započnu hodati i hraniti se od majke prije nego što temperature počnu padati. U 90% slučajeva nije potrebna ljudska intervencija. Ženke nakon razdoblja skotnosti od 240 do 345 dana koti najčešće jedno mladunče. Koliko dugo alpake žive? Alpake žive najčešće 15 do 20 godina, a rekord nosi najstarija alpaka sa 27 godina. Četvrto, nije dobro imati samo jednu alpaku. Nikako nije u redu posvojiti jednu alpaku bez ikakvog kontakta sa ostalima. Naime, one imaju snažne instinkte stada, te im je potrebno društvo ostalih alpaka kako bi uspjeli živjeti sretno. Alpaka mora biti u stadu od minimalno 3 alpake zajedno. Beba mora ostati sa majkom bez razdvajanja minimalno 6 mjeseci. Sada slijede top 3 činjice koje niste znali o alpakama, pa krenimo. Treće, alpake se oboživaju sunčati. Leženje u polju i ubijanje sunca omiljena im je aktivnost. Iako zapravo zvuči jako jednostavno ovo je dobro znati pošto u takvim povežajima često izgleda kao da su mrtve. No ne brinite, oni su jako dobro i uživaju čak i više od vas. Drugo, alpake komuniciraju nevrbalnim znakovima i zvukovima. Alpok je obično pljuju kad su u nevolji ili se boje i koriste repove za izražavanje osjećaja. Oni također proizvode nekoliko vokalizacija za komunikaciju, buku tutnjave, visoko cviljenje, kliktanje i još mnogo toga. Svi članovi deva koriste pljuvanje kao sredstvo negativne komunikacije. One postaju posesivne oko hrane i na taj način mogu iskazati neugodnost pljuvanjem u druge alpake za koje smatruju da napadaju svoju hranu. Pljuvaju li i na ljude? S vremena na vrijeme alpake namjerno pljuju po ljudima, ali češće je da se ljudi u unakrsnoj vatri između alpaka tako da je najbolje proučiti njihovo ponašanje i naučiti izbjegavati najugroženije situacije. Sada slijedi najvažniji razlog zašto su Alpake omiljeni kućni ljubimci vlasnika diljem svijeta, spremni. I prvo, Alpake su jako inteligentne i druželjubive. Osim što izgledaju preslatko, ova divna stvorenja zapravo su jako inteligentna. Pametne su i lako ih je trenirati kad su još mlade. Neki vlasnici ih čak uče i prolaženju kroz prepreke pa ih se može često vidjeti na natjecanjima. Alpake i drugi kućni ljubimci? Da, alpake su prijateljske, nježne i znateželjne životinje koje mogu činiti izvrsne kućne ljubimce. One imaju snažan instinkt stada i vole živjeti u društvu drugih alpaka iako mogu živjeti i pored drugih vrsta uključujući kućne ljubimce, koze, lame i ovce. Dakle, onaj prvi dojam koji steknemo kada vidimo ovu preslatku životinju svakako nije u ovom slučaju pogrešan. O njihovom dobrom karakteru i inteligenciji svakako govori podatak da sve više zdravstvenih ustanova želi angažirati upravo alpake za pomoć kod terapija. Sa ovim prekrasnim životinjama izvana i iznutra valja tako i postupati. Ako te je video oduševio poznam te po posljednji puta da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku, Instagramu ili drugim društvenim mrežama te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Ako znaš za još neke činjenice o opakama, želiš nešto komentirati ili imaš prijedlog, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najegzotičnijih kućnih ljubimaca te top 10 najodavnih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših i najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!